I un minut per patir. No són seus ni meus els vostres destins. Després els voss tres infants peren anys després del segon que ens es Per un minut A la fi passarem tota l'eternitat junts